كل بين بين جحل بين كانت همي وقتها الكسر كسره همي وقتها del كسره نزانين قاموا خوشيه يا خوشيه يا خوشي جن بجن أفعاش قاد جين بكولا جين بكولا جين بكولا خونا ايتا جعبت وانا جبر صور قولا